Hola a totes i tots, sóc Pepe Almeria, diputat de, del grup parlamentari Podemos Podem per la província de Alacant i en aquest moment ens trobem a les Corts en una actualitat marcada necessàriament pel que fa als pressupostos de la Generalitat de 2018. Estes setmanes són de preparació dels pressupostos, de l'elaboració d'esmenes i de la, la negociació de totes aquelles partides que formaran part d'aquests pressupostos. Tenim també una important moció de, de, del nostre senador Ferran Martínez al Eh, al Senat, en el que bueno, eh, fem també eh, especial èmfasi en el que seria la, la implementació d'aquest nou model de finançament necessari que esperem i esperem que el govern d'Espanya complisca en el seu compromís de que estigui finalitzat a final d'any un model de finançament que garantissi els nostres serveis públics i que eh, configura ja la declaració d'assumpció d'aquesta plurinacionalitat. També és important que el nostre grup parlamentari ha fet especial èmfasi en què els pressupostos de cada conselleria recullen les partides eh, especialment destinades a eh, els acords de, del pacte contra la violència de, de gènere. En l'últim plenari, a proposta del nostre grup parlamentari, es va aprovar per consens eh, un pla, un pla per a garantir l'execució dels projectes d'edificació de, de, de centres escolars, l'eliminació dels barracons, molt important per a eh, els nostres objectius polítics. Així Podem va incloure una moció subsegüent a una interpel·ació a la Conselleria per a que no hi hagi desigualtats en, en l'execució d'aquestes de, obres derivades de possibles conjuntures eh, dels ajuntaments que no puguen acomplir les condicions delegades de, de la Conselleria. En aquest sentit, eh, el nostre grup parlamentari ha posat gran, gran importància per aquè els pressupostos recullin els objectius del Pacte del Botànic. Eixe pacte és el que té que garantir l'aprovació del nostre grup parlamentari als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2018.